ضيعته كيف يعني ضيعته؟ خبرتك هي مو شغلتي أنا مو شرطي ولا محقق هاد كان قبل، هلأ كل شيء تغير، صح؟ مزبوط. هو رح يشوف شخص هون بعد ربع ساعة لاقي إيه. ألو كنت ماشي ورائي اليوم ما بعرف عن شو عم تحكي بلاها هي التمثيلية أنا ما عرفت شو بدك لحتى شفتك مع أم جعفر وفهمت كل شيء طيب طيب بما إنك قريب خلينا نلتقي نتفاهم بدون أم إيه أنا وأنت بس غيرت رأيي ولا ما في مكان تروح عليه <تصفيق> هالمره جعفر هي اللي نفدت مني مو انا